For med er det mit liv. Det er livet, siger jeg. Det er ikke bare, at du går til kirke og synes, og så tøster du det rigtig godt. Så kan du, så kan du lave, at du gør, som du vil. Det, nej, det, det, det, er, det er livet veddag. Hvis ja, jeg være vagn om nat? Ja, så kan jeg godt begynde at ja, sige, at Gud, hvor er du gået i? Både i stort og i småt. Det er det første måned, vil jeg at komme op sådan til så at sige tak, til Jesus, også for denne dag. Og du må gå med til at være senest for andet, til at være med og glæde i alle. men også til at jeg selv har tryghed i Ja, det er, det, det er, det er sådan, den, den, den kan ikke forklares, den skal erfares sådan tryghed over ved kristen. Til til de får lyst til at, at høre om det. Det er det først. For du kan du skal ikke sådan budde hen og, og, og snakke for folk. Men det siger, vi må gå. De siger jeg, gerne. I, i de for uger til gerning i dag. Gå i han ligger til ret for, det, hvor du får en anledning. Vi skal have en anledning. Og så, så kan du så kan du selv fortælle. Men øh, øh, det gør jeg kun, når jeg, når jeg går i han og giver en anlægning, hvis jeg ser spørgere. Så så kan jeg snakke med en mand. Og, og for så, så kan jeg fortælle jeg er, hvordan jeg er her og hvor, hvor godt det er. Til såsom som, som kvinde har ved mange ting. Til, vi, til, til det er brug for, vi kan se i sag i, i, i Bibelen, der er der mange kvinder til det fulde Jesus. For de har en opgave. For han har jo en gerning til dem. Vi er gode og præger, det til vi jo, Men vi kan vise, hvem vi tilhører. Det er livet med Jesus. Det, det er livet, og det er det, det pulserende liv. Det er det til det læger os. Og det forsynes også som, som kvinder til, at vi har en, en, en stor opgave at fortælle det, vi er. For vi er Sandeby og vegne Det er vi jo. Vi vil jo vi vi gøre det. Ingen kan i dagen i morgen. Det kan gå hurtigt. Og så er det jo. Vi må være rejset klar og være, hvor rejsen går hen. Og det er bare det, der er helt afgørende for os. Til vi er rese klar. Og, og rejsens billet, den har vi fundet til himmelen. For det er jo Jesus, der han dør også. kors. Der fik vi vores synd forladt Og han, han var taget os. Og det er det er jo den tryghed, hvor vi er i, til hvad for os. For det tænker jeg mange gange over, hvis det, hvis det nu igen er Åh, øh oh, det er kigtigt. Vi må lige droppe den. <laughs> bare, ah. villig, Ville, lydigt og tro. Vi skal bare være villig til at, at høre, hvad Jesus han siger til os. Og være lydig og gå, men han siger at gå. Og tro til, det vi gør det. Det er tre ord for mig, det her, så må jeg sige. Men bare vis til dig kærlighed. Kristi kærlighed, til vi må give den vi. Og, og, og mange andre, også for, hvad skal jeg sige, for børn og unge, og hvem vi er mør. Jeg synes, at jeg, jeg, jeg har så rigtigt et liv. Det synes jeg godt nok, at kan her. For jeg ønsker, jeg ønsker at fortælle om Jesus, til der mange med må komme til at høre ham til. Men uh, vi ved nok, at nu har jo den en ben for os. Og til at dukke her i ikke så meget og sådan, men det tør vi heller ikke. Men vi kan bare få dem til at gå i ham og i deres liv. Jeg synes faktisk, at vi har meget rigelig liv som kvinder, som mandfolk. Det er da godt nok. Det vil vi vil bare rigtigt forstå og lave livet og Bare ved at være sinens for andre. et for vores Så længe vi gør det for andre, der har vi glæde lært. For vores selv, det, det giver ikke i ikke så meget. Nej. Men du kan i det som mand og mor, men vi har faktisk også som kvinde så meget at fortælle om Jesus og fortælle, forstå stor en Gud vi har, og hvad han har beredt for. En hver eneste af os. Vi er ikke barn af Vi har uden fundet tilbryd. Vi har fundet Hvad du tager i morget, hvad du ikke. Vi har fundet et du? Min ven, tøv mere, men skynd dig, mens billet du kan få. Snart afgang signalet lyder, og toget skal gå. Og toget, det går mod skyen. Vi and swellster for a